Kyllä. No niin, eli nyt mennään kyselyn tuloksiin. Tosiaan WebrePol-kysely oli käynnissä semmoisen parisen viikkoa ja kyselyn vastausaika päättyi juuri. Eli, eli nyt pystytään kertomaan teille alustavia havaintoja näistä kyselyn tuloksista. Ja nyt tässä kohtaa jo halutaan Stiinan kanssa ja koko muun hanketoimiston puolesta kiittää kaikkia vastaajia, koska saatiin 114 vastausta. ja useampaan, hyvin tärkeäseen, avoimeen kysymyksiin, niin vastauksia oli hieman yli 100 tai 99 ja tämän kaltaisia. Elikkä suurimman osan tästä analysointiajasta, mitä mulla oli käytettävissä, niin olen käyttänyt niiden avovastausten analysointiin, mutta muutaman kuvaajan olen ottanut sinne joukkoon. Ja niistä kuvaajista niin ne on ihan vain yksinkertaisesti tuotu tänne ja vähän laitettu isommalla pontilla. Sitten tämän tilaisuuden jälkeen on tarkoitus vielä analysoida sekä avovastauksia että lisää myös niitä kuvaajia sieltä. Ja siihen palataan sitten myöhemmin. Tosiaan jo aikaisemmin oli puhe tuolla, että tämä on osa tätä kehittämistyötä. Sen verran haluaisin mainita tästä, että nämä kyselyt tosiaan toteutettiin anonyymisti, eli yksittäiset vastaajat eivät ole näistä tunnistettavissa. Kyselyn vastanneiden määrässä oli, oli hankekohtasta eroavuutta. Että kaikista hankkeista saatiin vastauksia, mutta kolme hanketta oli muita vahvemmin tässä kyselyssä edustettuina. Ja sitten siitä, että vielä havainto tuohon liittyen, niin kahdeksan vastaajaa ei ollut mukana missään hankkeessa tai ne eivät halunnut vastata tähän kysymykseen. Että siihen Siihen ei pysty tarkemmin sanomaan, mikä tuossa on tarkalleen tilanne, mutta on ainakin joku, joka ei ollut mukana missään hankkeessa, niin, niin hän ilmaisi sen jossain avo-vastauksessa, avo niin siitä päättelemään, että siellä on ainakin joku mukana, joka, joka tota, niin ei ollut missään hankkeessa. Sitten joku ei ehkä halunnut vastata tuohon, voi olla niinkin. Ja mitä sitten niin kun tarkemmin sanois niistä vastaajista, koska nämähän nyt edustaa tietysti niitä, ketkä siihen on vastannut, niin, niin eniten siellä oli vammaispalvelujen asiakkaita, järjestöjen ja palvelutuottajan edustajia. Mennään kohtaisiin grafiin tarkemmin. Toisaalta toiseksi eniten oli luokka joku muu mikä. Mutta siinä oli hyvin laajasti eri roolissa olevia, että sitä ei niin kuin pysty sanomaan, että se olisi ollut jonkun tietyn ryhmän edustaja, että siellä oli myös niin kuin kunnan palveluksessa olevia. Siellä oli tietyn toimijan edustajia ja, ja niin edelleen. Hyvin erilaisessa asemassa olevia. Ja vielä kerran kiitän, kiitän siitä, että kun laitettiin avoimia kysymyksiä, niin, niin jaksoitte vastata niihin, että niitä oli tosi kiva lukea ja niiden työstäminen tosiaan vielä jatkuu. Ja muutamia suoria lainauksia olen, olen tähän, tähän teille ottanutkin niistä. Katsotaan tarkemmin tätä ensimmäistä, jossa on, on prosentuaalinen jakama siitä, ketkä tähän kyselyyn vastasi, niin me voidaan sieltä havaita, että, että kaikista eniten oli, oli palveluntuottajan edustajia vastannut, eli 20 prosenttia näistä vastaajista oli, oli niitä. Ja sitten siellä tosiaan toisena oli tämä joku muu Mikä-luokka, joka hajantui hyvin vahvasti siihen, että ketä siellä oli vastaajissa. Sitten siellä on kiitettävästi myös vammaispalvelun asiakkaiden vastauksia 15 prosenttia ja järjestön edustajia. Ja hyvin lähellä on myös vammaispalvelujen asiakkaan lähimmäinen 12 prosentilla. Yhden havainnon tuosta sitten kiinnittää huomiota työllä yläosassa prosentuaalisessa jakaumassa, niin on tuo, että hanke- ja projektityöntekijöissä ei ole vielä kukaan, ei heistä vastannut, joka, joka kertoo siitä, että, että hankkeessa vielä, vielä rekrytoidaan vasta näitä hanketta ja projektityöntekijöitä. Sitten toisaalta myös huomataan, että sosiaalityöntekijöitä oli vain yksi prosentti. Toisaalta sosiaaliohjaaja oli 10 prosenttia, että heitä oli vähän enemmän tässä kyselyyn vastanneessa. Tämä kaikki meidän tosiaan pitää huomioida, kun me Analysoidaan näitä kyselyn vastauksia, että, että kenen ääni näissä, näissä kuuluu ja, ja, ja millä ehkä pahvuudella. Me tosiaan puhuttiin aamupäivällä jo tästä, että miten henkilökohtaista budjetoinnin määrittelyä, niin, niin miten sitä on on tehty kansallisesti aiemmissa hankkeissa kansainvälisesti, ja kansainvälisesti. Me pyydettiin teitä määrittelemään tämä käsite omin sanoin. Ja sitä oltiin määritelty niin, että siinä, siellä oli sekä henkilökohtaisen budjetoinnin että henkilökohtaisen budjetin määritelmiä. Siellä oli tarkkoja määritelmiä, lyhyitä ja, ja pidempiä. Ja sitten oli ehkä myös sellaisia, missä kerrottiin omia näkemyksiä. Tämähän olikin, että omin sanoin saitte ottaa tähän kantaa. Ja mikä on erityisen ilahduttavaa, niin 110 vastasi tähän, eli, eli, eli lähes kaikki, kaikki niin esitti tässä näkemyksensä. Hyvin luonnollista, mitä aamupäivällä päivällä, niin tuli jo ilmi, on, on se, että tämä käsite ei ole mitenkään niin kuin, yksinkertaisesti vääriteltävissä, eikä välttämättä helppokaan, niin muutamissa vastauksissa tosiaan tuotiin esille, että että tämä käsite on tosi vaikea määritellä tai periaatteessa tiedän, mitä se tarkoitetaan, mutta se on vaikea määritellä tai joillakin olisi ihan niin, että ei mitään aavistustakaan, mikä tämä käsite voisi olla tai että en pysty määrittelemään sitä ja tämän kaltaisia. Sitten mä katsoin siitä, että minkälaisia käsitteitä sieltä nousi. Ja jos ottaisiin ensimmäisenä tuohon tuon yksilöllisyyden ja, ja valinnanvapauden, niin, niin valinnanvapaus käsitteenä oli ainakin 20 vastauksessa. Mutta jos tarkemmin ottaa sitä, että miten se on sanallistettu, niin varmasti noita, se olisi vielä useamminkin siellä. Ja sitten yksilöllinen kautta yksilöllisyys oli noin 30 vastauksessa että henkilökohtaisen budjettiin liittyy se, että se on, siellä on, se on yksilöllistä ja että, että siinä on vapaus, vapaus valita. Siellä oli myös hyvin keskeisesti esillä muun mm. muassa omat tarpeet, käsite, osallisuus, asiakaslähtöisyys, nyt en muista oliko ihmislähtöisyys. Tiinan on on ollut puhetta siitä, että asiakaslähtöisyydessä ja ihmislähtöisyydessä on sitten eroa vielä käsitteinä. Ja sitten itsemääräämisoikeus oli, oli, oli esillä ja, ja oman näköinen oli myös useampaan kertaan. Ja paljon muutakin, että tässä nyt on vain muutamia esimerkkejä siitä. No sitten mä Olen seuraavana ottanut tuohon kohdan, miten henkilökohtainen budjetti nähtiin. Niin siellä oli muun muassa seuraavanlaisia määritelmiä. Että se on palveluihin käytettävä rahasaldo, joka toimii samalla tavalla kuin pankkitili. Sitten oli sellainen määritelmä, että, että tämä on tietty kokonaismäärä arvoa, joka on ajoitettu tietylle ajalle. Ja kolmantena kohtana siellä on henkilökohtaisesti myödettyjen sosiaalipalvelujen kokonaisrahamäärä. määrä. Ja siellä oli myös muun muassa, että se on sovettu budjettiraami ja sitten lyhyesti ja ytimekkäästi, että se on tulot miinus menot, eli mitä sinne budjettiin sitä rahaa annetaan ja sitten mitä sitä menoina sieltä käytetään. Mennäänpäs eteenpäin. Seuraavana tulee muutama esimerkki käsitteen määrittelystä ja heti haluan sanoa tähän, että olen valinnut sieltä nopeasti muutamia, eli tämä ei tee oikeutta kokonaan niille vastauksille, että olisin halunnut ottaa sinä vielä enemmän, ja tässä jatkoraportoinnissa niin varmasti, varmasti hyödynnän vielä lisää näitä, näitä käsitteen käsitteenmäärittelyä, mitä siellä oli, koska ne kertoo siitä, että miten te sen asian ajattelette. Otetaan sieltä ensimmäinen kohta. Henkilökohtaisella budjetilla palvelut voidaan suunnata yksilöllisesti henkilön omien tarpeiden mukaisesti, eli siellä nousee tämä yksilöllinen ja sitten ne omat tarpeet, mitkä, mitkä siellä oli niin useammessakin määritelmissä. Tai muussa näkemyksessä siitä, mitä tämä henkilökohtainen budjetti on. Ja sitten on toinen määritelmä siellä. Henkilökohtainen budjetti tai budjetointi. Tässä on HP, että voisi periaatteessa viitata ihan kumpaa vaan. Se on asiakaslähtöinen palvelupudjetti. Ja sillä pyritään järjestämään yksilölliset palvelut, eli yksilöllinen nousee esille ja vammaisen henkilölle tämän koko elämänkaaren ajalle. Eli tässä nyt tulee mukaan tämä elämänkaariajattelu, että se on sieltä niin sanotusti kehdosta hautaan periaate. Sitten henkilökohtainen budjetti tarkoittaa sitä, että vammaispalvelujen asiakkaalla on mahdollisuus hankkia tarvitsemia palveluita haluamaltaan palveluntuottajalta tietyn hänelle määritellyn budjetin rajoissa. Ja sitten siihen on nyt laitettu siis teoriassa. Eli tämä, tämä viitannee juurikin siihen, että näin sen ehkä teoriassa voidaan ajatella, mutta mitä se on käytännössä, niin se ei olekaan sit välttämättä ihan niin yksinkertainen asia. Viimeisenä siellä on tapa järjestää joustavasti niitä palveluita, jotka edistävät päämiehen hyvinvointia. Eli siellä on käsite joustavuus ja sitten päämiehen hyvinvointi, eli siinä on käytetty käsitettä päämies. Ja sitten myös, myös tuotiin osallisuus ja itsemääräämisoikeus esille. Eli tässä olin näitä määritelmiä, mitä siellä oli, yli, yli sata kappaletta ja niitä täytyy vielä tarkemmin käydä läpi ja, ja katsoa, mitä siellä on, mutta siis paljon hyviä, hyviä määritelmiä. Tosi, tosi kiva, että niitä, niitä olitte sinne laittaneet. Sitten mennään kokemuksiin henkilökohtaisesta budjetoinnista. Eli tässä me nyt huomataan, että tähän kyselyn vastanneissa oli oli näitä kokemuksia oli tästä budjetoinnista, niin tuon kaltaisesti näissä eri, eri, eri vastauksissa, missä, missä oli, että oli sitä kokemusta siihen liittyvissä, liittyvissä kysymyksissä, niin oli vastaajia niin vähän 30 alle tai 30 yli, joka kertoo siitä, että kaikilla, kaikilla vastaajilla ei sitä kokemusta ole, tai, tai osa ei ehkä voinut olla niinkin, ettei kaikki ihan ole halunnut tähän vastata. Mutta mitä siitä voisi päätellä, niin, niin sieltä nousi esille asiakkaiden tyytyväisyys ja se oli niin kuin voi kuvitellakin, niin se on niin kuin kahtialainen, että on sekä sitä, että mitä on, mihin ollaan oltu tyytyväisiä että tyytymättömiä. Niissä vastauksissa niin kuin heijastui se, että samassa vastauksessa saatiin, saatettiin olla niin kuin sekä kertoa sekä, että mikä, mikä oli sellainen, että asiakkaat olivat tyytyväisiä tai että että tyytymättömiä. Joka sekin on tosi luonnollista. Sitten oli joitain vastauksia, missä se nähtiin jompana kumpana. Se oli vahvasti kirjoitettu niin, että asiakkaat olivat tyytyväisiä tai sitten, että siinä nähtiin, että siinä on ongelmia, että asiakkaat on tyytymättömiä. No sitten oltiin tyytyväisiä, niin tähän, että niin kuin asiakasta kuullaan, asioihin voidaan vaikuttaa, osallisuus lisääntyy valinnanvapaus ja yksilöllisyys, yksilöidympiin palveluihin, eli sen kaltaisia asioita, mitä edellä tuolla, tuolla tuli esille. Mutta sitten tyytymättömyys, niin muun muassa seuraavia. Eli lopulta se päätös ei ollutkaan asiakkaan oma. Siellä viitattiin muun muassa siihen, että, että sosiaalityöntekijä sen lopulta päättää, että mikä se palvelu on, eikä se ollutkaan tosiaan sitten, että asiakas itse pystyi tekemään sen päätöksen. Sitten tuotiin esille se, että, että se ymmärrys siitä asiakkaalle, että mitä se budjetti on, niin kaikki ei ymmärrä, että mitä sillä tarkoitetaan, miten se on määritelty ja, ja miten se toimii. Ja, ja muun muassa näistä syystä nähtiin se, että, että se kaikille se budjetti ei ollut tai ei ole jatkossakaan niin, niin sopiva palvelujen järjestämistapa. Siellä toki tuli sitten esille sitäkin, että joillakin vaikka tietyllä ryhmällä se voi toimia oikein hyvin, mutta voimakkaasti kyllä korostui se, että se ei kaikille sovi, sovi ollenkaan. Ja sitten myös nousi esille se, että, että kaikki ei halua tai uskalla käyttää tätä henkilökohtaista budjetointia. Siihen tosiaan monia syitä, muun muassa noin, mitä tuossa, tuossa edellä mainitsin. Tässä minkälaisia kokemuksia siellä, siellä oli. Osa on vähän suoremmin otettu, miten te olette sen osa on vähän muokannut, mutta se idea on juurikin noissa, mitä tässä kerron. Eli todettiin siellä, että, että, että haasteita on. Se, että, että, että puuttuu, puuttuu lainsäädäntöä, puuttuu työvälineitä siellä, että miten, miten siellä, siellä kunnassa sosiaalityöntekijät tai vastaavat, niin voi, voi työskennellä. Puuttuu asiantuntemusta, jolla viitattiin siihen, että, että tarvittaisiin lisää koulutusta ja, ja sen se, että siitä pitäisi kertoa tarkemmin, niin siellä viitattiin sekä niihin työntekijän asemassa oleviin että toisaalta sitten näihin vammaispalvelujen käyttäjiin, asiakkaan asemassa oleviin. Ja ylipäätään sitten, että tähän kohdistuu paljon asioita, mitkä ovat vielä epäselviä. Ja sitten todettiin, että tämmöinen yhtälö. Että miten voi valinnanvapaudessa toteuttaa samanaikaisesti sekä sen, että se on asiakaslähtöistä, että toisaalta sen, että se on kustannusneutraalia? Eli otetaan, nyt jos mä heittäisin tämän pallon siihen kestävyysajatteluun, niin tämä olisi juuri se, että siellä törmää vastakkain sosiaalinen kestävyys ja toisaalta taloudellinen kestävyys. Ja sitten erittäin, erittäin myös oivallinen vastaus tuossa, tuossa tota niin viimeisessä kohdassa, eli todettiin, että tämä HP on aiheuttanut muutos vastarintaan ja myös siinä, keneltä lopulta on valta tehdä asiakkaita koskevia päätöksiä. Ja siellä muun muassa viitattiin siihen, että osa sosiaalityöntekijästä haluaisi nimenomaan itse voida tehdä tämän päätöksen, eikä se, että asiakas tekee sen päätöksen. Otetaan nyt kaksi ihan suoraa lainausta näistä kokemuksista. Ensimmäinen on seuraava. Toisin sanoen, HP-maalin käyttäminen on mahdollista, mutta jostakin syystä sitä ei käsitykseni mukaan paljoa käytetä ja uskalleta tai haluta käyttää. Onhan toinkin tuolla jo esille, mutta myös se, että sitä ei paljoa käytetä, oli, oli, oli käsitys tästä. Ja seuraava kommentti myös tosi hyvin kiteytetty. Että päämies on itse miettimässä palveluiden sisältöä laatikon ulkopuolelta ja päämiehen voimaantuminen ja valtaistuminen oli aivan mahtavaa. Et siinä on selkeästi sitten niin kuin positiivisempi ja ensimmäisessä negatiivisempi, skeptisempi ilmaisu. Nyt Seuraavaksi katsotaan sitten vielä prosentuaalista jakamaa näihin kokemuksiin. Ja siitä me huomataan, toisena siellä ylhäällä tämä palkki melko positiivisia, että se on 51 prosenttia. Eli aika, aika niin kuin korkea ja myös erittäin positiivisia. Onko se nyt, mitä se on, 20, 26, vähän huonosti tuon luvun, luvun tuosta, mutta tota niin, jos sitten katsotaan sitä, miten niissä avovastauksissa oli, niin en saanut ihan sitä käsitystä taas niistä, että, että siellä oli kuitenkin huomattavan paljon myös kritiikkiä. että Jos me taas katsotaan niitä alimmaisia, niin tämmöisiä neutraalia suhtautumisia on 10 prosenttia ja melko negatiivisia, kolme, negatiivisia ei yhtään ja en osassa noin 10 prosenttia. Niin, niin sitten niin kuin se vähän niin kuin nyt tässä on, on niin kuin ristiriitaista niiden, niiden avovastausten kanssa, että, että sanoisin, että sieltä löytyy epäilystä kuitenkin enemmän kuin mitä noi prosenttiluvut ihan kertoo. Sitten on esimerkkejä henkilökohtaisen budjetin käyttötarkoituksista, eli niitä esimerkkejä, että mitä, mitä, mitä, mihin sitä on käytetty. Niin tässä nyt on otettu, otettu vain osa niistä, että tätäkin pitää katsoa vielä tarkemmin, että ne on vähän ilmastus siellä eri tavalla, mutta tota, Nämä nyt otin tähän yhdelle dialle, eli siellä on asumispalvelut ja sitten henkilökohtainen apu, niin se oli niin kuin tällainen yhtenä käsitteenä, sitten se esiintyi, että eri, eri henkilökohtaisen avun muoto oli siellä niin kuin myös erikseen. Sitten on kuljetuspalveluita, sitten opiskelukustannukset, että voisi niin kuin, niin kuin itseänsä kehittää ja lähteä opiskelemaan ja käyttää sitä siinä tarkoituksessa. Sitten on tämä palvelujen laajentaminen, että voisi vois niin saada tämän henkilökohtaisen budjetin kautta enemmän, enemmän itselleen palveluita ja sitten on päivätoiminta, eli nämä oli esimerkkejä, mitä sieltä löytyi. Sitten seuraavana niin mennään negatiivisiin kokemuksiin henkilökohtaisen budjetoinnin onnistumisesta, eli todettiin, että sitä ei ole vielä niin kun sen mahdollisuuksia ei ole osattu hyödyntää eikä se ole kaikille mahdollista, eli ei se ole kaikille mahdollista, tuli tuolla aikaisemminkin jo esille. Sitten jossakin, jossakin hankkeessa ainakin on niin sellainen kokemus ollut, että alkuperäinen tavoite oli paljon suurempi, miten se sitten lopulta toteutui. Sitten mentiin ihan tähän käytännön työn näkökulmaan, että siinä on paljon haasteita. Eli tota, ei ole tarpeeksi resursseja, järjestelmiä, seurantaa, se on puutteellista. Sitten on tämä budjetti itsessään, sen sisältö, miten se arvo määritellään, miten sitä budjetin käyttöä seurataan. Sitten on yhteistyö asiakkaan kanssa. Siellä myös nousi esille sekin puoli, että asiakkaalla voi olla sitten vähän yli opti, yli, miten se sanotaan, liian optimistisia, optimistisia ajatuksia siitä, että, että mihin kaikkea sitä voi käyttää ja kuinka suuri se budjetti on. Ja sitten myös sellainen, että toisaalta taas asiakkaan näkökulmasta kesti, kesti todella kauan, että sai luvan käyttää tätä budjettia. Ja sitten sitten sen kaltainen ajatus, että budjetti voi, voi jäädä myös liian matalaksi. Positiivisia kokemuksia oli se, että asetettuihin tavoitteisiin vastattiin hyvin ja asiakkaat olivat tyytyväisiä. Eli, eli tuli tätä tukea, itsenäistä elämää ja voimavaroja ja se oli hyvä asia. Ja myös se oli positiivinen asia, että asiakas pystyy tekemään itsenäisiä päätöksiä. Oli myös sitä kokemusta toisaalta, että se budjetti ei olekaan vaikea, vaan että se oli helppoa seurata sitä budjettia. Ja että palveluntuottajat olivat hyviä, että siihen tuli positiivista palautetta. Sitten kokemuksia, että miten se HPn käyttäminen onnistui, niin siinä on. on melko hyvin, niin se on tässä isoin, eli 37 prosenttia, ja huomataan siitä, että hyvinkin on aika korkea, mutta sitten tässä, niin ei hyvin eikä huonosti, eli neutraali, niin se on saman verran kuin hyvin, ja sitten melko huonosti on kolme prosenttia, ja huonosti ei kukaan, mutta ei osaa sanoa, on todella suuri, että 22 prosenttia. Että, mutta tässäkin niin tietysti vain osa tähän kyselyyn vastanneista on tähän kohtaan vastannut, ja, ja silloin niin kun, se myös riippuu siitä, että ketkä ovat tähän kohtaan vastanneet. No, sitten budjetin arvon määrittelystä. Niin vastaajia oli tässä 22, ja tämä oli huomattavan vaikea kysymys vastata, eli kaikki ei osannut tähän vastata, mitä sen budjetin arvo käytännössä määriteltiin. Ja sitten sieltä löytyy näitä, että millä tavalla nämä on aika suoraan otettu tai mun hieman muokkaamia, eli mitkä vaikeutti sitä eri kuntien käytännöt ja toimintatavat. Ja sitten, että oli laskettu budjetin arvon pohjalle, oli laskettu oman palvelun hinta, jonka pohjalta budjetti muodostui, eli se meni siis aika hyvin vastaajan mielestä. Sitten haasteita oli, että miten se oman palvelun hinta se puuttui ja miten sitä määritettiin. Ja tässä on näitä lisää, että miten sitä laskettiin ja, ja tota niin, tuossa ottaisin tuon kolmannen kohdan esille, että budjetti oli helppo laskea ostopalvelussa, mutta vaikea sitten omissa omissa palveluissa ja tota niin, sitten, että asiakkaan kanssa ei aina päästy yksimielisyyteen budjetista, että siitä oli erimielisyyttä. Tässä on sitten Esimerkkiä henkilökohtaisen budjetoinnin ideasta ja tavoitteista, eli että mit, miten te sen näitte. Mä tässä vaiheessa niin vaan näytän tämän ja, ja lähden eteenpäin, niin keretään käydä vielä tuolta loppupuolelta. Sitten on näitä myös, että miten teidän mielestä pitäisi käyttää sitä, niin, niin, niin, niin tässä on lueteltu niitä, mitä siellä eniten nousi esille. Mutta mennäänpä lopuksi mahdollisuuksiin ja riskeihin, eli tähän vastasi sata henkilöä ja, ja tärkeimpiä mahdollisuuksia. Hyvin sanottu tuo ensin toinen kohta tuossa, että vammainen henkilö kokee olevansa oman elämänsä subjekti, ei objekti. Siellä löytyy valinnanvapaus, itsemääräämisoikeus ja osallisuus. Asiakastyytyväisyys paranee, se on niin kuin positiivinen, jossa siis paranee, sehän myös voi olla, että heikkenee laatu paranee ja elämänlaatu voi parantua. Sitten riskeihin melkein sata vasta, ja saatiin siihenkin ja kritiikkiä tuli siitä, että budjetti on liian pieni, se ei riitä loppuvuonna tai on joustamaton. Asiakkaita ei kuunnella riittävästi, kaikki ei voi määritellä sitä budjettia ja asiakas ei välttämättä saa kaikkia haluamia palveluja. Ja hyvin tärkeä kohta viimeisenä, että liian suuret alueelliset erot aiheuttavat eriarvoisuutta, että koska niitä palveluita ei ole samalla tavalla tarjolla tai se ei muuten toteudu samalla tavalla, niin sitten eri kunnissa asuvat ovat eriarvoisessa asemassa. Siinä, eli me jatketaan tämän analysointia ja, ja nyt sitten seuraavana ruvetaan alustamaan näihin pienryhmäkeskusteluihin. Joo, se... Niin sen verran kysyisin vielä ennen Kiitos Pauliina hyvästä puheenvuorosta ja anteeksi Tiina, että ei, vielä keskeytin. Mutta halusin kysyä sitä, että onko teillä noin jakaumat nyt vastaajaryhmittäin myös olemassa? Koska oli hirveän mielenkiintoista nähdä, että onko eroja siinä, että onko työntekijä vai budjetoinnin osallinen henkilö tai hänen omaisensa tai joku muu niin siinä, että miten näkee, että, että mitä mahdollisuuksia tai uhkia tai, tai mitä täältä nousee. Tässä on tarkoitus tehdä kyllä se, se suodattaminen, että jos se vaan on, niin kuin, kun siinä on se anonyymi, mutta että se pystyy niin tunnistamaan sen, niin, niin tota, tarkoitus olisi, olisi, olisi tehdä, että jos se, jos se teknisesti, teknisesti onnistuu sieltä ottamaan, niin, niin tämän jälkeen, että tämä oli vaan alustava analyysi, jossa me keskityttiin tuohon laadulliseen Puoleen, että, että ne, mitä on käytettävissä Webropolin kautta, ne on anonyymeet. Anonyyme, jos, jos sieltä on mahdollista tunnistaa nämä ryhmit, niin se me tullaan tekemään. Joo. Joo, kyllä pitäisi olla, tai onkin, onkin teknisesti mahdollista ajaa ne vastaajaryhmittäin. Hienoa. Ja se on varmasti myös niin kuin se, mihin seuraavaksi lähdetään, kyllä. lähdetään, kun lähdetään näitä, näitä vastauksia analysoimaan. Eli tosiaan niin kuin ne on, nämä eri, eri vastaukset on linkitettävissä toisiinsa. Et siellähän on monia eri tapoja, miten näitä eri vastauksia voi ajaa. Hyvä. Kiitos paljon. tosi mielenkiintoista. Varsinkin ja miettimään vielä sitä yhtä kommenttia, että ei ole mahdollista. Niin olisi mielenkiintoista tietää, että kenen näkökulmasta Kyllä. näin on. Mm. Mutta, Mutta nyt... sehän on just se, mitä on nyt tarkoitus noissa pienryhmissä muun muassa. Tien nimenomaan ja, tämä oli, niin, oli sieltä Ole hyvä, <laughs> jo, kiitos. kiitos. Eli tota, tosiaan, niin kuin Paulina aluksi sanoi, niin nämä niin on vasta tullut Paulinan käsiin. Ja, ja valtava työ ja hienosti juoksutit läpi tämän, <köhön> mitä tästä niin kuin ensimmäisellä katsannolla voi näistä aineistoista sanoa, mutta tämä oli myös esimerkki siitä, että miten me olemme ajatelleet, että näitä ylipäänsä, mitä teiltä alueelta kerätään asioita, niin se ei ole tarkoitus, että ne jää tänne jotenkin meidän niin kun, tutkijakammioon märehtyyn vaan just tämä pyöräryhmätyöskentely on nyt tarkoitus ää, käynnistää sitä, että mikä teillä tarttuu nyt mieleen esimerkiksi tuosta Pauliinan esityksestä, ja mitkä on ehkä niitä teidän omia ajatuksia ja asioita, mitä te siellä alueilla kehitätte. Mutta nyt on alkanut toi pienryhmätyöskentelyn aika, niin oli ajateltu, että siinä kahta asiaa käsitellään. Toisaalta tuota aamun käsitteistä ja käsit, äh, käsitettyöstä ja, ja, ja tota käsityksistä, että minkälaiseen rooliin te itsenne asemoitte siellä alueilla. Oletteko te äh, mukana tekemässä tätä tai valitsemassa niitä käsitteitä ja määrittelemässä, että mitä me halutaan siihen hallituksen esitykseen loppujen lopuksi saada, millä sanoilla me puhutaan ja mistä asiasta me puhutaan. Ja, ja sitten tämä Pauliinan esiin nostamat asiat sen takia ajateltiin, että on tärkeää nostaa sitä, että miten se ymmärretään siellä alueilla. Ja nyt tosiaan näillä yli sadalla äänellä, jotka ei ole täällä tänään näistä keskustelemassa, niin, niin saatiin niin kuin sitäkin siihen mukaan, että, että miten se ymmärretään ää, ja, ja tota, miten näiden ää, käsitteiden parissa sitten tässä, kun jatketaan työtä alueella ja, ja yhdessä, niin, niin tota, päästään eteenpäin. Oliko siellä jotain yllättävää tai just niin kuin Jaanallakin osui heti korvaan, että no niin kenen näkökulma toi oli ja miltä se näyttäisi toisesta näkökulmasta. No mitä meidän tarvitsee siinä sitten seuraavaksi tehdä, jotta saadaan ne, ne määriteltyä. Uh, ja sitten vaan, niin kuin, että minkä takia siinä nostettiin niitä mahdollisuuksia ja, ja haasteita, niin oli, oli tota, ää, liittyy sit siihen, että miten tässä syksyn aikana jatketaan toisaalta tätä analysointia ja sitten sitä yhteistä työskentelyä. Mutta nyt siirrytään, te olette saaneet ne teidän ryhmä, teams linkit puoleksi tunniksi sinne. Jokainen ryhmä valitsee yhden kirjurin ja sitten yhden, kuka siitä ryhmästä kun. Tullaan takaisin purkamaan Jaanan, Jaanan tota noin, johdolla niitä ryhmäkeskusteluja, niin kuka sitten esittää ne kolme pointtia, mitä sieltä ryhmästä halutaan nostaa esiin, tai kolme lausetta, ää, mitä halutaan tuoda loppukeskusteluun tästä tämän päivän käsitteisiin ja, ja tästä Webropol-kyselystä nouseviin asioihin liittyen. Ja meiltä THLstä tulee jokaiseen ryhmään yksi. Niin kuin, ja Me ei olla mitenkään moderoijina eikä puheenjohtajina, mutta, mutta tämän Teams-toimivuuden. Ja, ja tuota, reagoidaan täältä päästä sitten, jos on jotain, jotain sellaista, mitä.